У залі облмуздрамтеатру ім. Михайла Старицького актриса Маріупольського обласного драматичного театру Наталія Квятківська. Жінка згадує, як побачила палаючий театр після обстрілу, у якому пропрацювала 24 роки. 15-го стояла машина, біля театру стояла машина з водою. Я думаю, о, треба брати баклажку. І ось я підходжу до театру, і я бачу чорний дим я бачу, як горить наш репетиційний зал на третьому поверсі, а четвертого поверху немає. Ну, і як ванні. Я йшла і бачу люди навколо, сидять люди, яких я бачила там у театрі з великою собакою. Я підійшла до них та запитала, і що трапилося і коли це трапилося. Вони кажуть, що 10 хвилин тому я побігла в театр і кричу. Наталя та її родина виїхала з Маріуполя 19 березня о 5 ранку за кілька хвилин, як у два сусідніх будинки трапили снаряди. Каже, зробити це можна було лише приватним транспортом. Мій колишній чоловік, Каже, в нас є декілька секунд, навіть минут немає. І у чому ми були, у тому в нас кидає у мікроавтобус, і в мене була така маленька валіза з документами, я її підготувала зарані, але там лише документи, і все. Я встигаю схопити цей чомоданчик, чоловік забігає до хати, а молодша донька, вона ще спала отак під купою одягу і одеял. Він її вистачає, кидає до того мікроавтобуса. До Хмельницького, каже Наталія, діставалася чотири доби. І обстріли, отак ми їхали, і той водій, дай Бог йому здоров'я, я не знаю, що це за людина така, ну, вони ризикували життям, бо ми їхали і отак. Ото. З одного біку і з другого розривалися снаряди. І потім ми проїхали, де було тихіше, і виїхали з городу. Він ще забрав багато людей. Оце справжні герої, ризикуючи своїм життям, вони спасали нас. У Хмельницькому, каже Наталія Критківська, її зустрів колега по цеху, з яким вона працювала у мирний час – балетмейстер Юрій Савон. У мене була така нагода познайомитися з Маріупольським театром, коли мене запросила туди на постановку режисер Колосович Людмила Леонідівна, вона мене запросила до Маріупольського театру як балетмейстра ставити хореографію до її вистави «Кохання Дона Перлімпліна». Коли ти дзвониш акторам, а там немає зв'язку жодного, і ця невідомість, вона дуже вбивала. По кадрам ти розумієш, що ти строїш картинку в голові найстрашнішу. До першого дзвінка, коли я побачив, що до мене подзвонила актриса Маріупольського театру, це відчуття не передати. І вона каже, я в Запоріжжі, я йду в місто Хмельницький. Танцюй. І я усе забуду: дні зустрічі і дні розлук. І помолюсь, неначе чуду. Я не втратила моїх людей, людей, які співчувають, яким не треба нічого пояснювати. Вони, вони розуміють все і так. Таке буває. У Бога свої плани, свої путі. За словами Юрія Савона, Наталію Квітківську планують долучити до нових проєктів облму здравтеатру імені Михайла Старицького. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Новини на Суспільному, Хмельницький.